Наслідки негоди жителі вулиць Липневої та Пушкіна намагаються ліквідувати власними силами. Копають біля помешкань мулові дамби, відрами вигрівають воду з подвір'я та свердловин. Кажуть, цього літа саме ці дві вулиці на околиці села найбільше потерпають від злив. На подвір'ї будинку номер 7, що на вулиці Липневій, вода сягає щиколотки. Це скважина в нас. Чоловік уже сьогодні три рази вибирав воду по 12-13 літрів. Домовласниця надія Пазюк. Каже, комунальники вчора відкачували воду, але марно, наступного ранку вона прийшла знову. Приїхав трактор, викачав воду у нас і там, ще в одному там, туди далі. і все. У їх мало там, і там, А що це там, і Куди він там, Приїхали. А что мы сделаем? В погребе вода полная. Вот у, у городчика полная. Я даже, вот, как видите, не могу двери открыть нормально, потому что это все... Остамуй. Вот так Подвір'я квартальної Катерини Григоренко замулене багнюкою. Підвал та колодязь із питною водою затоплені. Це третій мотор за всі отіт наші Ну це просто третій мотор за всі наші потопи, що були. Буду витягати. Добре, що переноски відключили, бо все погоріло, все струмом б'ється. Ось так нам потрібно ходити, щоб просто дійти та зачинити ворота. Того, просто і закрити ворота. Пенсіонерка Віра Петрякова показує підтоплену Теплицю, тут вода, там вода, от там усе вода стоїть, там вулиці стоїть. І я просила вчора, і сьогодні просила, і сьогодні казала, усього казала, дайте машину нам землі, ми перекриємо вход в її знесе. Аби відкачати воду та багнюку з подвір'їв людей, у комунальному господарстві Біленьківської територіальної громади немає ресурсів, каже начальник місцевого житлово-комунального господарства Олексій Авдєєв. За його словами, у Біленькому понад 30 років не було таких дощів. Із проблемою масштабного підтоплення зіткнулися вперше. Олексій Авдєєв, біленьківської територіальної громади «Є один трактор із однією діжкою. В неї можна закачати чотири куби води. Сюди вона може приїхати, але всю цю роботу одна не зробить. Це буде постійне катання, аби виливати кудись воду. Не на дорогу ж її викачувати. Зараз будемо узгоджувати це питання і пригонимо діжку.» Жителька сусідньої вулиці Пушкіна Валерія Головченко показала, звідки тече вода. «Здесь у нас були заграждення. Тут у нас були огорожі, вода хоч трохи затримувалася, а зараз все розмите. Вода тече і робить глибокі колії на городах. На подвір'ях людей суцільний жах. Дорога, яку нещодавно асфальтували, повністю вкрита багнюкою. Нас постійно накривають тони води та мулу. Треба негайно вирішувати цю проблему. Об одинадцятій ранку на вулицю Липневу приїхали місцеві комунальники і почали відкачувати воду з подвір'їв людей. Працюватимуть, доки не приберуть її з усіх обійсть. Пообіцяв місцевим жителям Олексій Авдієв, Але Сказав, що зібрати мул, вони не в змозі. Звертатимуться по допомогу до місцевих фермерів. Нужно зробити водоотводний ров на ставок. На двох вулицях крайніх на Комсомольській, на Первомайській там і на Озерній. Треба робити водоотвод». За словами Олексія Авдієва на найближчій сесії громади депутати разом із місцевими фермерами розроблятимуть стратегію боротьби з підтопленнями та виділятимуть кошти на будівництво каналів для водовідведення. Адже від негоди потерпають жителі всіх дев'яти сіл Біленьківської громади. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.